هذا جود وهذا راية بيمنته خلت شوف كربلاء بصولته هذا جود وهذا راية بيمنته خلت شوف كربلاء بصولته هذا عباس القمر وحدة طالع على النهار. هذا عباس القمر واحده طالع للنهار النهر خلت تشوفه كربلاء بصولته خلت تشوفه كربلاء ابصاله واحده طالعه هذا جوده واه يا ابن ال ميدان تشوفه كربلاء ابصاله هذا عباس القمر دخلت اشوفك ابكو حديث اللي تطرحه شاهد اريد وأدل وكون ناس اللي سمعيه تقيمه وترجع تحل فقط عباس الغضنفر اسمي للتايه يدل خوضي بحوارات وجدل نتيج ليطلع لك أمل يا كربله اش حملت بطال عنا لها واحد تسأله هذا بوفاضل فاضل وذي شي والحديث يطول عن المرجله هذا فاضل وذي كربلا والحديث يطول عن المرجلة الحومه خلاها بخطر وحده طالع للنهار الحومه بخطر وحده طالع للنهار احفظ احفظ جودي اي جودي اي إيه هذا جوده وهذا رأي يا من تجى خدي شوف وكربي هذا جوده وهذا رايح يا من تجى خدي شوف وكربي لا هذا عباس إيه واحدة طالع على ايه تشوف كربلا الحوم ويشتد الصراع وكلها مختلفة بحجيها شي تقول جاي واحد ما تضين يقدر عليها والذي خاض الحرايب يعرف ويدرك وعيها واحد على الثاني اختلف ذاك حكي ذاك حلف بعصابه دائل تلف واللي جاه من ديه بالخيم عباس ودرك هالرعوب شلون لو شافته متوسط الحروب بالخيم عباس ودرك هالرعوب شلون لو شافته متوسط الحروب فخر من يتلو فخار وحده طالع للنهار خلت شوف وكر بلا ابصالته جوده جوده هذا جوده وهذه رايه يغني ليه غتي شوفه كم له هذا جوده وهذه رايه يغني ليه غتي شوفه كم له هذا عباس القمار جي يشمت كامل بحربه ويمتلك عده وذخيره وتعيد فرسانه فطاحيل خاضة حروب الكبيرة. سمعت سمعت بعباس جاهي وهي تدركها يا حيرة فرسان ديش مكربلة وعباس والحوميلة خلاها بفشو الفله الوجي ما تقدر تديره شافتنا نازل ويتخطى الارض نازل عليها فرض يتلو فرض شافتنا نازل ويتخطى الارض نازل عليها فرض يتلو فرض حيدر صحى ظهر وحده طالع للنهار حيدر خلتي شوف كربلاء <تصفيق> خلتي شوف كربل. <تصفيق> جواب هذا جود وهذا راية بيملت هذا عباس القمار هذا طارع للنهار هذا عباس القمار واشا طارع للنهار خادم خادم وممنون إلى الشاعر الموفق الأديب عقيل المؤمن جي. كامل بحربه ويمتلك عدة وذخيره وتعيد فرسان الفطاح الخضه تحروب الكبيرة سمعت بعباس جاهه وهي تدركها يحيره فرسان ذيج كربلة وعباس والحومه اله خلاها بفجوش الفله الوجي ما تقدر تديره شافت نازل ويتخطى الارض نازل عليها فرض يتلو فرض شافت نازل ويتخطى الارض نازل عليها فرض يتلفرض حيدر صحى ظهار وحده طالع على النهار حيدر صحى ظهار وحده طالع على النهار خلت يشوفه هذا جود هذا جود هذا جود وهذا هاي تسمع بهذا الصراع الدار ما بين التحارب هذا كله وبعد ما نازل أبو فاضل الغالب عود خل تثبت قباله من يشيب سيف الحرايب للماي متوجه طلع بعباس كل واحد سمع ويا جي ميتها رجاع شافته سيد الغواليب عالفرات توجه الماين قبل مايا وجروف الخيام ينحمل عالفورات توجه لما قبل ما يوجروف الخيام ينحمل الجيش كله ما مدر الجيش كله ما قدر وحده طالع للنهار الجيش كله ما قدر وحده طالع خلت شوفه كربلاء بصالته خلت شوفه عباس القمار مرحبا اهل النهار على عباس القمار مرحبا اهل النهار عندي شوف قد بلايد صالته انت شوف قد بلايد اه ايد مطل زينب اختي وهذي حريوف بعهوده شلون تضمع يا لخيه وكربله تدرك وجوده بين حيدر والكلايف بيها مر شراع زوده خلل زلم تردم زلم والنعم نبو فاضل خلل الزلم تردم زلم فرسان صبحات بالاسم عباس وبيمين عزيم يريد المايم لجودة خاض كل غمارها وكل الصعاب روس جن بيبان يمداحي الباب خاض كل غمارها وكل كل روس جن بيبان يمداحي الباب الجيش ما باقي لذار وحده طالع للنهار جيش ما باقي لذار وحده طالع للنهار شوفك بلاعب صوتي هذا جوده وهذا راحه الحرايب بطال صديد بحربها لأين جيوش الثعاليب نصبت الغدر بدربها ذاك عمود السقيفة ثابت ايش مقسم قلبه على نهر ضال ينزف ديمه، على نهر ضال ينزف ما رجع المخيم لمخا يا ضال ينزف يروعي يا لمن الظلمه عالنهار ضال يا حسين ادرك الكافيل عالنهار يندب يا أخويا